נאמר שאני עובד במסעדה בשכר של עשרה דולרים בשעה. בנוסף אני גם מקבל טיפים תנמי שירות. זה הביטוי המייצג גם הכסף בסך הכל הרוויח בשעה. ברור לכם שגם מספר הטיפים וגם סכום הטיפים שיקבל יכולים להשתנות בצורה חדה דרמטית, משעה לשעה. זה יכול להשתנות, שעה אחת יכול להיות בזמן ארוחת צהריים וקבל טיפים רבים מאוד, כי אנשים יזמינו מנות גדולות, שעה אחר כך אולי יהיו קטנים ומעטים. לכן במילה הזאת טיפים, שהיא חלק שלנו, אנחנו קוראים משתנה. החלק הזה יכול להשתנות במקרה הזה או אחר. לדוגמה, זמן ארוחת צהריים שאני מקבל הרבה טיפים, נאמר 30 דולרים... לכן בסך הכל באותה שעה נחזור למשוואה למעלה ובמקום טיפ נכתוב 30, סך הכל הרוויח 10 ועוד 30. שם 40, נרשום בצהוב, הרוויח 40 דולרים. אך נניח שמיד אחר כך ירד האומס מסיבה כלשהי, אולי כי במסעדה שכנה יש בשעה הזאת, ולכן בשעה הבאה מפחתו בצורה דרמטית לחמישה דולרים בלבד בשעה נחזור לביטוי, סך הכל הרוויח את השכר לשעה ועוד חמישה דולרים טיפ כלומר חמישה עשר דולרים אם כן אפשר לראות שהביטוי עשר פלוס טיפי משתנה כולו בהתאם לשינוי במשתנה בדרך כלל לא תראו מילה שלמה כתובה, כי משתנה נעשינו עצלנים ונעוג להשתמש בסימן קצר ופשוט. במקרה הזה, למשל, במקום לכתוב טיפס, אפשר לכתוב רק T, ונקבל 10 ועוד D כאשר T, מייצג מספר הטיפים לשעה. אם כך, מה קורה כשתהיו 30? ובכן, כשתהיו 30, יש לנו מקרה, יש לנו מקרה, מצב בו t הוא 30 והביטוי 10 ועוד 30 זה יהיה שווה 40. וכאשר t יהיה 5 ובכן אז הביטוי הוא 10 ועוד 5 שהם 15. אני רוצה להעביר שלא חייבים להשתמש ב ולא חייבים כלל להשתמש ב-ot, אך כך נעוג למשל לקבוע ש-x הוא הטיפים לשעה, למרות שזה לא כל כך טבעי כי x זו לא האות במילה טיפ". או שאפשר היה לקבוע את הביטוי 10 פלוס כוכב, כלומר כוכב מייצג את הטיפים לשעה. גם זאת הייתה אפשרות, למרות שלא כל כך הגיונית. אני מקווה שקיבלתם מושג מה הוא משתנה. משתנה הוא סימן, סימן שמייצג ערכים משתנים שונים ולכן נקרא